Цими вихідними у Ліоні відбувається щорічний фестиваль детективної літератури Кедюполях. І цього року вперше у ньому бере участь український автор Андрій Кокотюха, який представляє свою Аномальну зону у перекладі французькою. На фестиваль запросили понад 100 авторів з усього світу. Особливістю цьогорічного форуму є присутність представників Центрально-Східної Європи: Естонії, Польщі, Румунії, Сербії та України. Зон д'аномалі вийшла друком у листопаді. На обкладинці кокутюху названо метром українського трилера. Тепер автор отримав нагоду особисто поспілкуватися з французькою публікою. — Соня, на круглих столах у межах фестивалю Кокутюсі допомагав перекладач, а ось під час автограф-сесії вистачило і знань, здобутих у школі та університеті. шанс, Елементарна культура спілкування – це вивчити кілька загально зрозумілих слів і фраз, а далі піде само отак, як у мене. Е, інше враження, до мене, як до автора абсолютно невідомого у Франції, якийсь такий дивний і позитивний інтерес. Можливо, грає свою роль екзотика, перший українець взагалі на такому фестивалі. Можливо, грає роль оця от моя відкритість. Що Я намагаюся говорити з людьми, я поводжуся себе тут так, як в Києві, чи взагалі в Україні на подібних заходах. Я коли сиджу, підписую книжки, я спілкуюся з людьми, я буквально даю їм в руки цю книжку, я розказую про себе все, що тільки можу. І тут французи не відрізняються від українців, хіба що мають більший і ширший вибір». Великий переклад, переклад великої книги – це справді вперше, і саме на французьку мову, тому що перед цим були інші переклади, інші мови. Але книжка «Соло» – це справді вперше. Тому. Це, звичайно, приємно. Це, звичайно, шанс розширити свій світогляд, свої горизонти. І мені би дуже хотілося, щоб я був не єдиним українцем, який приїхав саме на такий фестиваль, щоб сюди їздило більше українських письменників, а головне – більше українських видавців. Вони повинні бачити, як це все організовано. В Україні мусять зрозуміти те, що давно зрозуміли во Франції. Видавнича справа – це є бізнес. Це не є благодійництво якесь, це не є е, гранти, і це не є малотиражні видання. Е, тільки та книга і тільки той автор має якесь значення не лише для, для своєї країни, а й для інших країн, е, книги якого продаються в великій кількості. Цей автограф кокотюхи для Гі Ольдера з Ельзасу. Чоловік тішиться, що організатори Ліонського фестивалю звернули більше уваги на авторів зі Східної Європи et la montée de l'extrême droite aussi qui est, très, qui est très présente dans tous ces pays, le, le retour à, à l'autorité et ce côté effrayant qui vient aussi nous toucher, nous, ici en, en France avec les élections à venir. Et je trouve qu'ils viennent rendre compte des difficultés des gens au niveau politique aujourd'hui de comprendre un peu mieux comment ça se passe et comment que les gens dans les difficultés sociales, dans la perte du travail, dans la pauvreté, dans la précarité sont vraiment un peu démunis. Et je trouve que c'est intéressant de voir des euh, des de pays qui sont peut-être un peu moins riches que que que l'autre de de de de voir euh, comment comment qu'ils vivent ça l'essor de la de la de la, de la vie, de, de, de, de Французький переклад аномальної зони надрукувало видавництво Michel Lafon представник видавництва Benedikt Ломбардо, ось вона підійшла до столика Андрія Кокортюхи, розповіла, як так вийшло, що видавництво вирішило надрукувати книгу українського автора. Alors en fait, c'est un agent, une agence française qui représente des auteurs de l'Est et qui représente Andric Kokotuka et qui nous avait présenté le livre et Ça nous a interpellés, on s'est dit que c'était un sujet très intéressant et, nous... et puis assez nouveau en Polar. Ça se passe près de Tchernobyl, donc euh, c'était euh, vraiment un sujet intéressant. Et euh, donc on a, on a fait faire un essai de traduction, parce qu'évidemment je ne lis pas l'Ukrainien. Et, euh, et j'ai trouvé ça vraiment euh, formidable et euh, on, a de, on a décidé de lancer cet auteur voilà, parmi nos autres auteurs qui sont plutôt anglo-saxons. Et là, c'était euh, très nouveau pour nous, mais on a été séduit par, par le sujet. Moi, ce que j'aime bien, c'est la forme, déjà. C'est-à-dire que ça commence comme un livre fantastique. On pense que ça va être une histoire un peu surnaturelle. Et finalement, c'est vraiment une plongée dans l'Ukraine d'aujourd'hui. Ça permet de comprendre ce qui se passe en Ukraine, notamment tout ce qui est corruption dans les milieux financiers, dans la banque, dans la police. Donc c'est vraiment une façon très originale d'aborder l'Ukraine d'aujourd'hui à travers un polar avec une, une enquête et un, un sujet assez classique au départ. Euh, et donc voilà, ça permet de découvrir un pays qu'on connaît assez peu finalement en France et notamment dans le, en littérature. Petre, Petre. <rire> <c 'est... rire> Так. Аби в Україні подібні фестивалі в подібній кількості відбувалися і видавнича справа була б налагоджена, якби знімали кіно, якби була музична індустрія, у нас би не було війни. Оце великий і це захист від зовнішньої агресії набагато сильніший або та рівноцінний, скажімо, військовим частинам на кордонах».